بالإضافة إلى رؤية كاملة لحي السفارات جنوب البرج كما أنه من ذلك الارتفاع يمكن الحصول على رؤية أوضح للملاهي المائية وأكبر مدينة ترفيهية في الشرق الأوسط مما يجعله حرفياً انفراد في قلب الحدث فواكب الحدث وبادر بالمشاركة منصات نقطة انطلاق